أمر آخر إخواني استغربته يجوز فاتني وأنا أرجو إخواني ما حتى لأنه الآن الإعلام بده يصور حتى قدام الإعلام أنا أحتذر إخواني يا جماعة الخير البارحة العراق كله طلع على بكرة أبيه على بكرة أبيه العجوز والشايب والطفل كلها وشفتوها والعالم كلها هنت هذا البلد إخواني رئيس الجمهورية أشو لا تهنئة لا باقة ورد لا حمداً من لبن زين هو اكو عندنا رئيس زين هو هذا الرئيس على اليمن، رئيس بس على الاكراد زين هو حتى اللواعيبه اكو اكراد بالمنتخب الوطني العراقي، زين هو رئيس العراق بالله عليكم اخواني الان الان لانه هاي هذا التصوير راح يوصل وباكر الحكومه عم يصرخون من جلدنا يقول لك عمي هاي انت قاعد الرئيس فاخواني اذا سمعت اكو تصريح حتى هسه الان اعتذر من عنده، من سمع اخواني تصريح من الرئيس؟ رئيس الجمهوريه، من سمع تهنئه؟ تهنئه اكو تهنئه من رئيس جمهورية لكنها كانت ضعيفه اذا كانت رئيس رئيس الجمهوريه لحد البارحه الساعه 12 ماكو تهنئه من رئيس الجمهوريه ولا نداء ولا اتصال ولا مباركه وين هذا الرئيس؟ نايم اخواني يعني زين احنا اخواننا الاكراد الله يرضى عليكم يعني هو هذا هو هذا الرئيس هذا يثارونه شفت انتم باختيار الرئيس يا وي قطعه قلوبنا احنا قلنا عنه هذا راح يجي واحد يا يابا هذا اذا إيه يدوس يذبك القاع يطلع من عندها الفضله هاي هي هذه هاي مخبوصين عليها الدنيا كلها هاي محروقين يعني هو هذا يعني هو هيك يصير خوانا عمي يا رئيس جمهوريه الله يرضى عنك يا عمي مو هذا منتخبك هذا البلد هاي سمعه البلد ارفعوا راس البلد ايدك لك احكي اعجي اعجي هسه احنا هم عايزين معمي عد الف واحد اللي صموا إحنا ما عندنا إلا صموا البكة اعجوا اعجوا روحوا شجعوا روحوا للناس حسسوا الناس لو خاف يزعلون الجماعة خاف يزعلون او زعلتهم او طبهم طوب طبهم طوب يا اخواني قلناها ونقولها عم الذيل ترى لا يهب الحياة الذيل لا يهب الحياة أو أنكم أنتم أن الجبل ينظر إليكم كعسى وهو لا يبالي فيكم كونوا كبراء كونوا بالمستوى المطلوب